Idag i dag skal vi se på en kul reaksjon kalt termitreaksjon. Denne blir også brukt i den virkelige verden, for eksempel til sveising av togskiller. Termitblandingen består av jernaksid, som vi også kjenner som rust, og aluminium. Og det er litt rart å tenke på at disse to stoffene kan reagere så kraftig med hverandre, når begge to var for seg er så stabile. Også, som dere ser, når vi blander det sammen, så skjer det jo fortsatt ingenting. Fordi vi må tilføre energi, ikke sant Sara? Ja. Og når vi da tilfører energi til reaksjonen vår, så vil vi også få noe energi tilbake. I dag skal vi bruke magnesiumytor. Dette fordi de er enkle å tenne på, og sterke nok få reaksjonen til å skje. Ja. ja, skal vi bare kjøre på det? Det kan vi! du ha æren? Det vil jeg så klart! Så bra! Er, oi! Ja, stanar du ute? Det var det. Och den reaktionen här blir så varm att den faktiskt kan lage flytende jern. Den reaktionen kan komma upp i temperaturer mellan 2500 och 2900 grader. Det är varmt det. Er det är det.